السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بكل خير اليوم أقدم لكم تغطية سريعة لللكسس LX600 موديل 2022 وارد سعود بهوان فئة V.I.P. Granger خلوكم معي اعزائي المشاهدين لمشاهدة هذه التغطية السريعة هذه فئه الفي اي بي ذات الاربع مقاعد الداخليه بلون عبادي الشمس البني شاشتين بالخلف مقاس ستة انش هذه لوحه التحكم اسفل هذا الغطاء حاملات الاكواب اوكي عندك اسفل هذا الغطاء منفذ الاتش دي اي مع منافذ اليو اس بي لشحن الهواتف مع فتحات التكييف الخلفيه وهذه مواصفة تكييف دش الهواء لأول مرة على اللاكسس الاكس أما عاد الراكبين في الخلف مدلعينهم مرة مستوى الفخامة استثنائية المكينة 6 سلندر توين توربو بسعة 3500 سي سي 3.5 لتر القوة 409 أحصنة والعزم 650 نيوتم متر والجير أوتوماتيك من 10 سرعات بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 9 كيلو 800 متر والتقييم سيء جدا وسعة خزان الوقود 110 لترات عجلة القيادة مكسوة بالجلد مع تخشيب هذه أزرار التحكم بمثبت السرعة مثبت السرعة راداري تفعيل وإلغاء نظام الخروج على المسار التحكم بشاشة العدادات الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث شاشة العدادات مقاس 8 إنش شاشة الملاحة مقاس 12.3 إنش والشاشة اللي أسفلها مقاس 7 إنش مواصفة هيدرو اللي كرفع وأنزال السيارة موجود وهذه هي السدة اللي بداخلها الثلاجة طبعا هذا الشرح مختصر لأن هذه السيارة مباعة لذلك أعتذر لكم أعزائي المشاهدين إن شاء الله أصورها لكم بشكل مفصل خلال الأيام القادمة إن شاء الله لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى اشترك في هذه القناة القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله أعزائي المشاهدين لا تنسوني من اللايك اللايك حمسني للاستمرار أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية السريعة لللكسس الاكس 600 موديل 2022 وارد سعود دهوان تحياتي لجميع المشاهدين اخوكم ياسر الفارسي